بسم الله الرحمن الرحیم بایدامه درسای در سیستم بودید بودید سیستم خیلی داد کشیدید بودید خلاشه خلاص کردیم سیستم آسد کشید سیستم خلاصه. مگه چی مانده مانم چی بودید یو آری خب روی رویی بریش دبای سلم را می وقت آمدید برخودا دیگر داشتون شمایید یه نیچیکی از آمد خطر را بودم با آمزانش بیدرست خب خب سیستم خاندیم فونس خاندیم دبایس منجرم خاندیم ایم می دام که خاندیم بتز بندوست بتلاکر Administrative Tools و Devices and Printers سیستم؟ سیستم؟ اونو خوامده این ها خواهد خوامده شده این بریش امروز Devices and Printers و کامیون بدلا کرد به قسمت Devices and Printers از جمع میتونه بری بری یا در قسمت بریش یعنی هر دوائز رو که اضافه کنی در کمپتر تایجه چی است سبت میشونه مثلا دوائس هایی که اضافه شده کدام ها هستن پیندان هست نه یکی خود اسکرین هست مم. بعد کیبورد سکرین هایی هست پشکردیم کارت ریدر هست مم. تی ای سی دی, دی روم هست که هم به شکل چه کار مجازی خواه؟ اصلیش خوی هست هاروش یا مجازی کار میکنه اینیست هکه اصلیشی است هیچ مجازی هست که بعد ف چه ا بعد شل مجازی و شکل مجازی داخل drive دیگهمش. و شل مجازی ع قسم فرد نکنه که CD داخل هستیم CD قسم فرد میشه CD داخلش هست. در حالکیچی هست خاال دیگه هست در قسم مجازی داخل سیید هست. بعد، USB آبی کلمات سیما از سرکیز اضافه کردیم. اینجا سخن نیست. پرانتز رای که هستند موجود از فوندی فانتوم هست، اچ پی لیزر جت هست. اینجا زیاد است. بگذار، فیزیکی چیست؟ دیگرچ فیزیک وجود نداره فعلا. تنها همیاست. مایکروسافت اکسپلیس دوک مون تر هست که پی دی اف میکنه. هم پی دی اف جور هست. پرینتر ایوار ایوار نوتی اگنار ازور نگهد مجازی پرینت میکنه یی میکنم میکنه مجازی پرنت در این قسمت آدیو هست که شما ریکارد میکنین نه توسط صدا رو از این مایک میگیرین ام نه <تصفح> اما آله که مایک وصل هست یک جای و میکروفون هم داره که میکروفون اگر وصل کردی صدا از بیرون بره این قسمت کاری که میتونید دو کار هست بتایرمون یکی دیوایس اضافه میکنین یکی پرینتر اضافه میکن دیوایس چجرا رقم اضافه میشه یا کیبل یا چیت یا وایرلس یا وایرلس مثلا ایرر وایس بعد ایر وایس اول جت دیویس سرچ میکنات ویچ می ویندوز کنٹینیو ٹو لوک فار باشین پیدا کردن باشه یک دقیقه که فاول می کنید یک دقیقه پنجا ثانیه فال می شنید ta دیگر هم پیدا کرده بتانید یعنی آشکار می سازد اشتافه نا چیست؟ است مثلا یک شما بگوید خدا دا چی کنید؟ الوصل هست و گوشی وصل هست این فاول می مانید یک ثانیه یک دقیقه شهست ثانیه در کل دقیقه وقت می این قسمت ها پیدایش میکنند باید بولتو تینا را واسد آن بانیم بسان آن خوب در کمتر فرد میکنند از ما شو سوچ داخت تو که پیدا میکنه یا نمیکنه دوباره ایک سرچش میکنیم که پیدا اگر بتانه این یک سرام گفت که کاملا قوی نیست، پس ما و تلفن هست، هست تلفن با کاملا تر واس کاملا تلفن، ضعیف است کل کاموش. all است نه؟ یک phone no sé Es muy fácil. teléfono, ¿no? te dóstamos. کنیم، اپلای. این چی باید دیگه میره رام باکس. وین وقتی چک مارت که میخوای یک فالب از یا کمپتره، پایدار بنیه. این یه این کمپتره وردت سینا داره هم گیمر یوز نداری از یو کار می‌گره پیداش رو پیدانم استاکن. چی میگه درایورش نه نیسته؟ میگه چیز؟ میگی، در کامپیوتر خوام. این سپتامونا پنجموش میشه مدیرش. پیدا اون داش داش چیه؟ درایور درایور این به